I den her uge der har Jyllandsbosten gentaget løgnen om, at farlige kriminelle overtager verden, hvis ikke politiet må krænke alle borgers menneskerettigheder på alle tidspunkter af døgnet. For et par uger siden, så brak Danmarks Radio og TV2 den samme historie, og jeg spurgte dengang journalisterne, hvad er Danmarks Radiojournalister sagde, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten havde truffet en afgørelse, om ikke længere at bruge teledata. Jeg dokumenteret, at det var sket to uger tidligere, så Danmarks Radiojournalister ændrede forklaringen til, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet havde gjort skiftet permanent. Der spurgte myndighederne, når de bekræftede på skrift, at Danmarks radiojournalist, Lise Dalsgaard, var fuld af løgn. TV2 skrev til mig, at de kun bragte deres historie, fordi Danmarks Radio har bragt historien, og det gav den nyhedsværdi. Jyllandsposten, de har ikke engang en påstand om, at det har nyhedsværdi. De mente bare, at løgnen var værd at gentage. Jyllandsposten, de fortæller tre store løgne. Nummer et, at generelt og udifferencieret lokning er nødvendig for efterforskriminalitet. Nummer to, at det har været nødvendigt i mange sager. Og nummer tre, at det handler om grov kriminalitet. Og lad os starte med den sidste, for det er den mærkeligste af dem alle sammen. Her der gentager journalisterne, og de ikke de eneste, de gentager ordret overvågningspolitikernes spænd. Grov kriminalitet, grov kriminalitet, grov kriminalitet. Venstre, Socialdemokraterne og, og, og, og nye Dansk Folkepartister har gentaget det så mange gange, og nu er det altså smittet journalisterne. Problemet er, at det handler ikke om grov kriminalitet. Det handler ikke engang om kriminalitet. Det er alle, som bliver overvåget på alle tidspunkter. Alle hvis det kun var folk, der begik grov kriminalitet, så ville det jo være fint, men det er det ikke. Men selv hvis vi taler om politiets adgang til data, så har det heller ikke været begrænset. For geografiske data det de krævede bare, at det var en forbudelse. Så det kunne fx være, at man kørte med bussen uden billet, eller man røger en cigaret på en station. Nogle data krævede så en strafferamme på over 6 år, eller op til 6 år. Men det betyder ikke, at det er grov kriminalitet. Hvis man for eksempel bruger en vandpistolen mod en politiker i en park om sommeren, så straffer ham op til 8 års fængsel. De nye logningsregler satte de højt grænsen ned fra 6 år til 3 år. Og alt det her, det vidste Jyllandspostens journalister, for jeg sagde det til dem mange gange. I forhold til løgnen om, at det har været brugt i mange sager, og Jyllensbosten havde fem eksempler, så er det hele grunden til at lave den her video, fordi ingen af de fem eksempler og ingen sager har krævet den her konstante overvågning. Et af eksemplerne i Jyllandsposten var, at der for før logning fandtes. Så der fandtes altså eksempler på, at logning, der ikke eksisterede, for forbudelser. Så Kåre var Jensen og Kristen Bigum, de har virkelig sat sig ind i emnet. I de fire andre tilfælde, der kunne man have brugt det, som hedder hastesikring. Og nu bliver det teknisk, som er holder fast for det vigtige. Selskaber, de gemmer geografiske data cirka to uger. Jeg er fra Helsingør engang, men så hopper mobilen over på det svenske netværk. Det betyder, at man kan blive opkrævet ekstra, så det giver mening, at man kan ringe til selskabet og kunden, så vi skal se, det var en fejl, og de kan fikse det. Derudover så gemmer de opkastlister til, når de laver folks regninger. Hastesikringsmodellen fungerer ved, at politiet efter en forbrydelse er sket, f.eks. bomben med skattestyrelsen, kan gå til en dommer og i et offentligt retsmøde bede dommeren pålægge tillidsskaberne at gemme data i det område på det tidspunkt, og samtidig beskikker man en advokat til at følge sagen. Derefter kan politiet efterforske og forberede, hvilke data de gerne vil have. I et nyt offentligt retsmiddel kan de bede om at få de specifikke data udleveret, og advokaten, der har fulgt sagen, skal sørge for, at de udleverede data er særligt begrænset, og at de ikke bliver misbrugt. Alle, hvis data bliver udleveret, får så også en sms om, at deres data er blevet udleveret, så de kan gøre et eventuelt krav gældende over for politiet. Det er den model, som EU-domstolen lavede op til i 2016, og som alle involverede har vist ville være inden for skiven. Men den kan julandsbostens udvalgte betjente og telebranchen og overvågningspolitikerne ikke lige. Og jeg ved ikke hvorfor, fordi den ville have været tilstrækkeligt i alle tilfælde, de er kommet med. Bortset selvfølgelig fra det eksempel, hvor lokning ikke fandtes. I det tilfælde, der var lokning ikke nødvendig, for sagen blev opklaret uden lokning. TV2-journalist Astrid Sønderberg påstår i øvrigt, at teledata var vigtig ved angrebet på krudtynden, selvom der eksplicit står i redegørelsen, at det var spild af tid. For gerningsmanden han havde forberedt sig, så han skiftede telefon, da angrebet startede, og politiet brugte derfor tid og energi på at etablere aflytning og sporing af en telefon, som lå i en skrældespand, mens gerningsmanden tog ind til synagogen i Kristallgade. Så hvad er værst? Efterlader jeg svar i kommentarerne. Jyllandsposten, som bruger eksempler fra før, at eksisterede, eller TV2, som bruger eksempler, hvor politiet eksplicit har sagt, at det bare var spild af tid den sidste eller første af løgnene, det er den her om, at antallet af forbrydelser stiger, hvis man ikke krænker alle på alle tidspunkter. Og det er hverken JPTV2, DR, Socialdemokrater, Julemand eller Konservative kondomenterer. Antallet af opklaret sager og antallet af begået forbrydelser er hverken faldet eller stiget. Og selvfølgelig kan man finde betjente, som vil foretrække, at borgere ikke havde rettigheder. Men vi skal også bare huske på, at, at lokning krænker ikke kun vores ret til privatliv. krænker også ytringsfriheden, retten til den frie presse og forsamlingsfriheden. Så hvorfor stopper vi lokning? Hvis vi forbyder folk at mødes med andre end deres egen familie, så kan vi undgå næsten alle forbrydelser. Og hvis hver familie så får sådan en celle i et statsligt seng i fængsel, hvor der er kameraer i hvert rum, så kan vi opklare 100% af alle forbrydelser. Bortset selvfølgelig for dem, som statens ansatte selv begår, men de er umiddelbart ikke så vigtige for statens ansatte og politikerne. God weekend!